کمپلین ہینڈلنگ فارمولاز جو فسٹ ماڈیول ہے لرن ایل ای اے آر این لسن ایمفاسائز اپولوجائز رسپون اور نوٹس السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ دوستوں میں آپ لوگوں کے ساتھ شخصیت حاضر ہوں آج تک میں نے جتنی بھی ویڈیوز بنائی ہیں تقریباً ان میں نے کچن سے ریلیٹڈ باتیں کی ہیں ہاسپٹیلٹی سے ریلیٹڈ باتیں کی ہیں لیکن میرے بہت سارے ایسے دوست ہیں جو ایف اینڈ بی سروسز سے تعلق رکھتے ہیں تو ان کے لیے بھی میں نے آج ویڈیو بنانے کا ایک ذہن بنایا ہے اس کے لیے میں تقریباً آپ کو تین ماڈیول دوں گا جو آپ کے پاس کمپلینس آتی ہیں جب گیسٹ آپ کے ساتھ ناراض ہو جاتے ہیں اور ان کو ان کی ریکوائرمنٹ کے مطابق چیز نہیں ملتی تو ظاہری سی بات ہے انہیں غصہ آئے گا وہ آپ سے بات کریں گے تو کمپلین نہ آنا ایسا تو نہیں ہے کہ انڈسٹری میں کمپلین نہ آئے کمپلین تو آئے گی بٹ ایسا ہے کہ اس کو ہینڈل کیسے کرنا ہے اس کے لیے جتنے بھی ایف اینڈ بی سروسز کے لوگ زیادہ تر یہی سب لوگوں کا چہرہ ہوتے ہیں کچن والوں کی مسٹیکس بھی ان کے اوپر ہی آ جاتی ہیں اسی طرح سے ریسیپشن والے معاملات بھی ان کے اوپر آ جاتے ہیں جب کھانے پہ بات آتی ہے تو گیسٹ وہاں پہ بعض اوقات ہائپر بھی ہو جاتے تو میں آپ کو ایک ایک ویڈیو میں الگ الگ کر کے بتاؤں گا بٹ آج جو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں یہ ہے لرن ماڈیول ایل ای اے اور این اب اس کو ذرا صحیح سمجھ لیجیے گا یہ آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہونے والی ہے لازمی طور پر اس کو پورا دیکھیے گا تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے اب اس ماڈیول کو جب آپ اپنے ذہن میں رکھیں گے تو ایل سے ایسے ہے کہ جب آپ کو کوئی بھی گیسٹ جب آپ کے ساتھ کمپلین کرتا ہے تو ایل مینس لسن آپ نے اپنی پوری توجہ کے ساتھ آپ کے گیسٹ کی جو بھی کمپلین ہے اس کو آپ نے توجہ سے سننا ہے وہ ایک منٹ کے لیے بات کر رہے ہیں دو منٹ کے لیے بات کر رہے ہیں جتنی دیر کے لیے بات کر رہے ہیں آپ ان کی بات کو مکمل طور سے سنیں گے ان کی کمپلین کو صحیح سنیں گے تو تب آپ ایک طرح سے ان کا ہتھیار آپ لے لیں گے ٹھیک ہے L, ای اب جو ای ہے یہ امفاسائز ہے آپ نے زور دینا ہے کہ سر ہاں جو آپ بات کر رہے ہیں میں جو آپ بات کر رہی ہیں آپ ٹھیک بات کر رہی ہیں خالی ان کو سیمپتھی نہیں دکھانی بلکہ ایمپتھی دکھانی ہے آپ خالی ان کے ساتھ یہ نہیں کہیں گے ہاں جی ہو گیا ایسے بٹ یہ کرنا کہ واقعی جیسے میرے ساتھ یہ خود کام ہوا ہے جیسے آپ سوچ رہے ہو ایسے ہی میں بھی سوچ رہا ہوں یہ جو کمپلین آپ کے لیے ہے اسی طرح سے میرے لیے بھی کمپلین ہے ٹھیک ہے جی ایل ای آگے اے ہے اے ہے جی آپ نے اپول کرنا ہے آپ نے ان سے معذرت کرنی ہے کہ سر میڈم جو کام ہو گیا یہ واقعی میں غلط ہوا میں آپ کے ساتھ بالکل ایگریڈ ہوں تو یہ نہیں ہونا چاہیے تھا میں اس کے لیے آپ سے معذرت خواہ ہوں میں آپ کو اس کے لیے کچھ آگے ایل ای اے اور اور کس کے لیے رہا ہے کہ آپ نے رسپونڈ کرنا ہے ٹھیک ہے ریکٹیفائی کرنا ہے آپ نے ان کی جو بھی ان کے سامنے کوئی ڈش پڑی ہے اس کے اگینسٹ کوئی اور چیز لا دینی ہے یا کسی ہوٹل کے اندر کسی روم سروس کے سے متعلقہ کو کمپلین ہے تو آپ نے ان کو رسپونس کرنا ہے کیونکہ جو رسپونڈنگ ہے یہ آپ نے لازمی کرنی ہے جب آپ کریں گے تو اس سے آپ جو فسٹ میڈیول ہے اس کو آپ لوگ ساتھ ساتھ لے کے چل رہے ہیں ای اے اور آر جو ہے آپ نے رسپون کر لیا این سے ہے نوٹیفائی آپ نے اپنے تمام ریکارڈس بنا کر رکھنے ہیں نوٹیفائی کر کے رکھنا ہے اور پھر دیکھنا ہے کہ جو گیسٹ اس بار کمپلین کر کر گئے ہیں کیا نیکسٹ دوبارہ ان کے ساتھ سیم وہی پرابلم تو نہیں آ تو یہ ماڈیول جو ہے انڈسٹری کے اندر بہت فیمس ہے آپ اس کو یاد کریں گے تو آپ کے لیے بہت فائدے مند ہوگا ظاہری سی بات ہے جب آپ کام کے اوپر آتے ہیں بہت پریشر ہے کبھی بہت رش بھی لگا ہوتا ہے انسان کے اپنی بھی سو پریشانیاں لیکن وہ آپ انڈسٹری کے اندر لے کے نہیں آ سکتے انڈسٹری میں آپ کو سروس کرنی ہے آپ نے ہو سکتا ہے کوئی بندہ گھر سے بڑا پریشان آیا ہو لیکن جہاں سے خوش جانا چاہیے اگر یہ کمپلین ہینڈلنگ فارمولاز آپ کو سارے آ جاتے ہیں تو ان اللہ آپ کے لیے بہت بہتر ہو جائے گا آپ جتنی بھی بریفنگس کرتے ہیں مارننگ کے اندر جو بریفنگس کرتے ہیں کے اندر بریفنگز کرتے ہیں اپنے جتنے بھی آپ کے جو سپر وائزر ہے جو فلور ہیں جو بھی جس پوسٹ کے ان کے لیے بھی فائدہ مند ہوگی اور ان کے جونیئر سٹاف کے لیے بھی فائدہ مند ہوگی کیونکہ اس سے پہلے میں نے جتنی ویڈیوز بنائی وہ تقریباً کچن سے ریلیٹڈ تھی تو یہ والی ویڈیو میری ایف اینڈ بی سروسز سے ریلیٹڈ ہے تو مجھے امید ہے کہ مجھے آپ اس کو لائک بھی کریں گے شیئر بھی کریں گے کامنٹس بھی کریں گے اور میری حوصلہ افزائی کے لیے آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی انشاءاللہ شاء آپ سے اگلے واڈیول میں جو اس کے باقی دو چیزیں ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا تب تک کے لیے شف ندیم کو اجازت دیجئے گا اور اپنا بہت سارا خیال اچھا رکھیے گا السلام علیکم